انت يا داهاش ولد شيخ محمود الخصال انت يا داهاش ولد شيخ محمود يجهله يا حبيبي تقاعد يا يا فردوس داره جزاه ومنزله مات حمدانا السنا في وذكره لا يزال بالكرم والجود والطيب يشهدنا هلاك وابداع في العمل والمواعيد افرحوا واستبشروا عضل شبل الرجال عرس غالينة دهاش تاسمون ده المرجلة محفل الغنامها الليلة من خير الديان والفرح اللي تفزونا علينا محملة يا ألف مبروك يا دهاش ما هل الهلال يا عس السعادة دايم عليك مقبلة فالك التوفيق جيزان من ترى الردود والطيب يشهد له من سلايل عزوتك